الخير عليكم متابعينا متابعي اليوم السابع معاكم محمد فتحي في لايف جديد أه ما كنتش حابب ابقى موجود معاكم في الاخبار الحزينه أه لكن هي دي طبيعه شغلنا وده طبيعه عملنا أه اللي انا واقف قدامه ده أه مكان مسرح الجريمه النهارده منطقه البابه كلها قامت على خبر مرعب لزوجة ذبحت زوجها النهارده بعد صلاة الفجر تلقت الأجهزة الأمنية خبر من أهالي المنطقة هنا بالعثور على جثة في المكان اللي أنا واقف قدامه دلوقتي طبعا الرمل اللي موجودة دي كان مكانه دم آآ الأجهزة الأمنية اتحركت على فور المكان هنا فااا جثة آه لسه مقتوله الجثه كانت ملفوفه ببطانيه وملايه وحصيره على الوش خالص حصيره آه لما انتقلت يعني شو دي عان اوضحولي ان لما انتقلت قوات المباحث للمنطقة المنطقه هنا حاولوا ان هما يشيلوا الـ يحركوا المياه بتحرك الجسمان يعني فكان الدم بينزل من الجثه فمعنى ذلك ان الحادثه قريبه يعني كان لسه مقتوله ااا آآ رامو الجسمان هنا كانت الساعه 2:30 تقريبا فالناس اللي هم هنا يعني الشارع تقريبا ما بيبقاش مليان بالناس الناس اللي كانوا نازلين يصلوا صلاه الفجر هما معديين لقوا شيء غريب كده وبينزل منه دم ففتحوا الحصيره لقوها ملفوفه جوه بطانيه والبطانيه جواها ملايه ملايه سرير فاكتشفوا ان جواها جثه وعلى الفور تم ابلاغ الجهات الامنيه لما جت الجهات الامنيه اكتشفوا ان الجثمان كان جاي من الشارع ده الشارع اللي انتم شايفينه ده كان الجثمان جاي منه كانت واحده ست بتشد حصيره ومعاها شاب جايين من الشارع ده كله لحد رموا الجثمان في المكان ده يعني مسافه طويله جدا آه، تم جر فيها الجثمان زي ما انتم شايفين كده المسافه كانت طويله آه، هي المكان مكان القاء الجثه يبعد عن منزل القتيل بعشرات الامطار مش مش مسافه كبيره يعني ولا حاجه هم عشرات الامطار طيب آه لما جت المباحث فرغت الكاميرات اللي موجوده عند المحلات اللي وانتم شايفينها قدامي دي لقت ان في واحده ست آه ومعاها شاب هم اللي قاموا بالقاء الجثه في المكان ده آه التحريات اشتغلت على الفور واكتشفوا ان الـ الـ الـ القاتل هو زوجه المجني عليه او القتيل هي مراته اللي قتلته وكانت الـ الـ الجثه اللي لقوها هنا كانت بدون رأس ما كانش ليها رأس الجثه ما كانش موجوده فكان الجثمان مقطوع نصفين ومرمي هنا بس ولما برده الابشع من كده ان الجثه آه كان مقطوع عضوه الذكري زي ما انتم شايفين آه لو انتم شايفين الجلافز اللي موجود على الارض ده كان مكان ال ال وكلاء النيابه اللي كانوا موجودين بيتقصوا عن الحقائق كانوا بيرتدوا عشان برده يعني البصمات فاللي انا عايز اقوله لكم ان بعد ما يعني ما فرغوا الكاميرات واكتشفوا ان الزوجه هي اللي قتلت كان في لغز لغز عفوا غير مفهوم هو يعني الشاب اللي كان موجود مع زوجه القتيل كان ابن الراجل اللي قتل زي ما انتوا شايفين كده تعالوا اعتبر لكم شويه من المكان تحت الرمل ده الناس هنا جت ربت رمل وكلور وفنيك وحاجات كتير كده عشان خاطر الريحه كانت شديده. تمام <تصفيق> <تصفيق> زي ما قلت لكم ان الجثمان كان مقتول في نفس اليوم يعني ما قعدش فتره كبيره زي ما قلت لكم ان التحريات اثبتت ان الـ الـ الـ الـ كان في مشاجره حصلت بين الزوج والزوجه قبل كوع الحادثه بثلاث ايام كانت مشاجره كبيره وهم اساسا يعني آآ آآ آآ لسه ناقلين للمنطقه هنا جديد يعني مش مش موجودين من فتره هم هنا موجودين من ثلاث شهور تقريبا يعني ما كانش الناس هنا ما تعرفهمش اوي يعني آآ فعلا هو في شارع الاعتماد في امبابه فالجثمان زي ما قلت لكم اللي حصلت المشاجره ال ماشي اعذروني بس عشان بص في مسرح جريمه فالكلام عندي مش مرتب اوي حصلت المشاجره دي وكانت الجيران سمعت بيها عرفوا بعد كده ان هو كان هيتجوز عليها يعني هي عرفت ان هو في اليوم اللي هو حصلت فيه المشاجره دي ان هو كان هيتجوز عليها اشتركت مع ابنها هي عندها من جوزها ده ولد وبنت عنده من ولد وبنت فاشتركت مع ابنها في في الجريمة ده اللي اكتشفته مباحث بس احنا لحد دلوقتي ما فيش اي معلومات بينت ان الولد ده اشترك مع والدته ليه في قتل ابوه يعني لحد دلوقتي ما فيش معلومات صحيحه لان الولد كان منتظم الصمت بعد القبض عليه زي ما انتم شايفين يا جماعه ده المكان اللي تم القاء فيه الجثمان هي بقى الجثه كانت على بعض عفوا المكان شقه القتيل على بعد عشرات الامتار من المكان ده. قدام شوية. ده الشارع زي ما انا قلت لكم كده. ده الشارع اللي زوجته يعني بصوا المسافة اللي انا همشيها دي كلها. ده المسافة اللي سحبت فيها الزوجة. الجسمان ده كله. صاحبة الجثمان الشارع ده كله جريمة بشعة بكل ما تحمل الكلمة من معنى يعني الجريمة دي اللي حصل ان هو ال الناس اللي انتم شايفينها دي واقفين عاملين يتكلموا على الحادثه كل الشوارع وكل الاماكن بتتكلم الحواري تحس ان المكان اتحول لمزار يعني الناس كلها عماله تيجي تشوف المكان اللي الست رمت فيها جوزها بعد ما فصلت راسه عن جسمه وقطعت جسمه وما اكتفتش بكده وقطعت عضو الزكري كمان الكواليس دي كلها يعني اللي ضار ان هي قتلته بعد ما طلع بيته ونام يعني بعد نومه هي قامت بقفله بذبحه يعني من رقبته وبعديها عمل فيه بقى كل الحاجات التانية بقى جسمه نصفين وقطعت عضو زكري. كل دي المسافة اللي انا ماشيها دي كلها. هي شالت الجسمان. وده كان موجود في كاميرات المراقبة اللي موجودة في الشارع اللي احنا ماشيين فيه. اللي فراغتها اللي فراغها الجريمة باحث طبعا ديهم كل الشكر ان هما كشفوا كواليس الجريمة اول باول. زي ما انتم شايفين. احنا كده انا كده في طريقي لمنزل القتيل يعني المسافة مش مش قليلة يعني يا جماعة زي ما انتوا شايفين مسافة كبيرة تم حمل فيها الجثمان جريمة بشعة كانت سببها الغيرة القاتلة بس المثير للجدل في الموضوع ليه اشترك الابن مع الام في هذه الجريمه يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي احنا مش عارفين نفك لك انا خلاص كده على بعد امطار قليله من منزل القتيل طبعا هو ساكن في الدور الثالث والجيران بيقولوا لي ان الدم كان موجود على السلالم انهم شدوه على السلم ما... ما تمش حمله يعني على السلم تم جره بعد كده المسافه دي ما بين شيل وجر المسافه اللي احنا شايفينها دي كلها تمام يعني هو هنا ال... ده الشارع اللي ساكن فيه ال... القتيل هو وزوجته مكان قريب سلام عليكم دايما شايفين كده ده الشارع اهو بالظبط اللي حصلت فيه اللي ساكن فيه القتيل كل المسافة اللي انتم شايفينها دي كلها اللي انا مشيتها دي المسافة اللي هما قاموا فيها بجر القتيل وحملوا احيانا الاخرى علشان خاطر يوصلوا للمكان اللي هما رموه مكانوش محددين تقريبا مكان محدد يرموه فيها يرموه فيه عفوا زي ما انتم شايفين اهو كان احنا وصلنا عند منزل المجنى عليه الستاره الصفرا دي هي الدور الثالث زي ما شايفين كده ده محل الجريمه يعني ده الحوش اللي حصلت فيه الجريمه وهي دي بقى كواليس ليله الرعب اللي عاشها سكان الاعتماديه في منطقه امبابه Gracias.